Vítám vás, Lechmány. Tady se návštěvníci baví vědou. Je to více jak 350 exponátů a některé z nich jsou stále ještě ve skladu. Zkrátka se sem nevejdou. Ale když přejdete do další haly, tak zjistíte, že tady máme opravdu velkou věc. Skutečný parní stroj, který pracoval na pile. Tady se nacházíme u menšího exponátu, na kterém vysvětlujeme princip parního stroje. Možná si pokládáte otázku, proč v 21. století v naší expozici věnujeme tolik prostoru právě parnímu stroji. Parní stroji dal lidem něco, co jim umožnilo změnit celý svět, a to byla energie. Do vynálezu parního stroje mohli lidé využít pouze svoji sílu sílu zvířat, nebo vodu a vítr. Ale ty měly zásadní omezení. Byly vázány na místní podmínky. Ale parní stroj se dal postavit kdekoliv, fungoval bez ohledu na počasí a nemohl se splašit jako stádokrav. Je to historie a to je dobré vždycky znát. A jak vlastně parní stroj funguje? Součástí parního stroje je kotel, ve kterém se voda ohřívá na páru. Ta v kotli následně vytváří tlak a ten je veden potrubím až do písního válce, kde posouvá pístem ve válci sem a tam. V našem stroji je tlak páry usměrňován dvěma dvojicemi ventilů, takže tlačí píst nejprve tam a pak zase zpět. Páru je totiž potřeba usměrňovat, abychom docílili plynulého pohybu. Opakováním tohoto procesu se píst uvnitř válce pohybuje z jedné strany na druhou. Na pohybující se píst je napojena písnice a ta je spojena s ojnicí pomocí křížového kloubu. Zde se mění posuvný pohyb na otáčivý. Ten následně roztáčí setrvačník, který zaručuje plynulý chod stroje. Původní parní stroje byly velmi neefektivní. Design z počátku 18. století byl schopen předat energii pouze v jednom směru. To ovšem změnil podélný pístový válec, který můžete vidět zde. Ten výrazně zlepšil jejich výkon a účinnost. K regulování stroje se používá odstředivý regulátor otáček. V něm se otáčí dvě závaží které pomocí odstředivé síly regulují množství páry jdoucí do stroje. A tím se stroj udržuje ve správných otáčkách. Jednoduché, že ano? Energie páry dominovala 19. století. Vlaky byly tažené parními lokomotivami, vodní plochy byly plné parníků a ulice upravovaly parní válce. Parní stroj dal pohon průmyslové revoluci, která vytvořila moderní svět. Ačkoliv je dnes překonaný, energie vodní páry je důležitá dodnes. Oh, oh, oh, oh,